ماينكرافت، ولكن أنا ما أقول حرف الميم، والهدف إني أجيب فحم، يلا نجوع خشب، نصنع بعدها كرافتن. تيبل، الوضع صعب، قرية، يس، أول شي نصنع الشيء يا بدائية تعالوا نج... نجلدكم، لا أصبر لحظة، أنا كنت حافظ الميم شوفوا عند الفحم، يا أخي وش ذا الغش شوفوا عند الفحم، كنت كنت باخذ الفحم، ليش؟ ليش كدام... يعني دائما كذا حظي، يا أخي تحديات ماينكوفت ثاني أحسن يعني من هذه الخايسة جدا.